Her hos mig kan I spørge om alt om arkitektoverenskomsten. Og jeg mener alt. Og jeg har fået et brev fra Katrine, kære Ulla. Jeg, jeg arbejder, arbejder på en, en tegnestue en... i Aarhus. Jeg skulle 1. april være sted i Lønborn fra 35.000 kroner til 38.000. Godt nok glad ved, at du har skrevet til mig, Katrine. For ved du hvad? Du er nemlig blevet snit. For gør jeg det, så har jeg en ting at sige til jer. I bedste selv om det.